السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حياكم الله وبياكم اخوتي الاعزاء في وصفه جديده من وصفاتنا مجربات من الطب البديل وكما تعودنا دائما ان وصفاتنا بسيطه سهله في متناول الجميع وهي من مجرباتنا من الطب البديل ابائنا امهاتنا جدودنا كيف كانوا يشتغلوا مع الاطفال، كيف كانوا مع يشتغلوا مع الكبار، كيف كانوا يتعالجوا؟ ما كان في لا مستشفيات ولا كان في تطور بالعلم ولا كان في كل هذه الامور فكانوا يستخدموا وصفات بسيطه جدا في متناول الجميع. اليوم ان شاء الله بدنا نحكي عن شيء اسمه الابهر. الابهر او ما يعرف بالعرق الوثاب. بدول الخليج بسموه الابهر لارتباطه بالشريان الابهر بالقلب. احنا بنسميه العرق الوثاب بدول الشام وبعض المناطق فله مسميان اما ان نسميه الابهر واما ان نسميه العرق الوثاب هذا شو اعراضه المشكله انه اعراضه متشابهه جدا مع اعراض لفحه الهواء القويه اعراض متشابهه جدا مع الخلجه اعراض متشابهه جدا مع اعراض بسكر الرقبه هذا اعراضه هو عرق بالتوي تحت لوح الكتف اليسار بدك تعرف الانسان معه عرق وسط تحت لوح الكتف لوح الكتف بالضبط اضغط عليه اذا تألم من هذه المنطقه معناته معاه العرق كيف كانوا يعالجوه الان في معالجين ومختصين واكبار بالسم لهم طرق في علاجه ببطحك على بطنك وبرجله، بقفل رجله من تحت، مرتين ثلاثة برجع هذا العرق لمكانه وبترتاح. هذا بحاجة إلى اختصاص. يعني بحاجة إلى ممارسة، يعني هذه بدأ شخص ممارس على هذا الموضوع. مش أي إنسان ممكن يعمل لك إياه يعني برجله أو بإيده. لأنه هذا العرق مرتبط بالقلب، يسمى الأبهر. ففي منه خطورة. شرحنا قديماً وفيديوهاتنا في موثقة احنا بنعالجه بعشبه القبار لانه بتعطي حراره قويه، الحراره القويه هذه بتعمل ارتخاء في العضلات ومن ثم العرق بعود الى مكانه الطبيعي، راح اترك لكم الرابط عن عشبه القبار واستخداماتها في الوصف اسفل الفيديو وايضا في الدائره البيضاء. لكن اللي ما بدأ يحصل عليها لأنه هذه معروفة عشبة القبار عشبة القبار غير موجودة في كل المناطق يعني بحاجة إلى مجهود وغير موجودة خاصة في دول الخليج العربي نادرة جدا في بعض دول أفريقيا نادرة يعني هذه في بلاد الشام أكثر شيء فجبنا لكم وصفه بسيطه بتعملها عندك بالدار بتحطها مرتبان عندك زي هيك نص كيلو وبتحتفظ فيها عندك لاي الام، الام رقبه، الام ديسك رقبه، ديسك ظهر لانه الام الابهر متشابهه مع الام ديسك الرقبه، بروح بعمل صورانين مغناطيسي في شيء برقبته. بروح على الطبيب مرخيات عضلات، دهونات ما دهونات وما بتجيب معاه نتيجه بظل يتالم من الابهر. لايرات نسجل هذه وصفه من الوصفات المجربه ان شاء الله ثلاث اربع ايام خمس ايام على حسب شده ال ال ال الالتواء في هذا العرق او على حسب ما احنا بنحكي له قديش عنيد قديش عنيد بده وقت يعني ممكن اذا كان بسيط ممكن باول يوم ثاني يوم ان شاء الله مع التدليك بهذا اللي احنا بنكتب لكم اياه الان وراح اتركوا بالوصفه ان شاء الله ينتهي الموضوع اولا بنجيب زنجبيل اخضر من السوق من عند تبع الخضروات بنجيب زنجبيل اخضر طازج يعني الان انا بدي احكي بالكميات اعتبرها متساويه كامله الكميات. يعني خلينا نحكي 100 جرام من كل نوع عشان تعمل كميه تكفيك لا او 200 جرام ربع كيلو عشان تكفيك تعمل لك نص كيلو يكفيك لانه هذا بحاجه الى عمل. زنجبيل اخضر طازج كركم معروف الكركم وهي صورته موجوده. قرفه، عيدان القرفه ايضا معروفه، قرفه معروفه. القرنفل ايضا تجده عند العطار، القرنفل. ماء الورد او زيت الورد ايضا بتجده عند العطار، زيت الورد، زيت الزيتون موجود عندك بالدار. هذه كلها ناخذها بكميات متساويه. نضعها بخلاط المولينكس، خلاط المولينكس الكل بيعرفه. وبنضربها بنضل نضربها لحد ما تصير مثل العجينه او مثل اللبخه اما بنستخدمها كلبخات توضع على المنطقه وانا بفضل انه نجيب قطعه قماش زي ما كانوا يعملوا جدودنا يوم ما كانوا يروقوا اللبن واللبنه فبفضل انا نجيب قطعه قماش ندير هذا كامل فيه بحيث نصفيه في صحن في وعاء او في علبه نستخلص زيته كامل المندوج اللي بطلع معك هو زيت زيت من مجموع هذه المواد احتفظ فيه في مرتبان مثل هذا واستخدم منه مره صباحا مره مساء تدليك دائري عكس عقارب الساعه تدليك دائري عكس عقارب الساعه لمده 10 دقائق ربع ساعه قد ما بدك بدك نص ساعه لكن كل ما ينشف عن ظهرك حط كميه زيت ضع من هذا الزيت وخلي زوجتك او ابنك اللي موجود عندك في البيت يعمل لك هذا المساج او أهل. ممكن إذا ما بدك تجيب هذه الخلطات وتتغلب فيها يا سيدي روح على العطار جيبهن زيوت جاهزه زيت الزنجبيل وزيت القرفه وزيت الكركم وزيت البرونفول جيبهم جاهزات لكن أنا أعطيتك الطريقة اللي تضمن إنه منتجك 100% يعني ما عليه كلام يعني ما يكون مغشوش أو يكون مثلاً نسبه فعاليته 50 60% فهذا بكون عندك هيك كامل وبكون منتجك صحي 100% ان شاء الله. فإخوان اخوان يعني ان شاء الله انه هيك بنكون يعني اعطيناكم شيء من مجربات الطب البديل اللي بكون مستعصي معاه وجرب هذه الزيوت مستعصي معاه ما له غير عشبه القبة. لأنها بتعطي حرارة قوية لله الحمد عالج فيها ديسك الرقبة عالج فيها دسك الظهر ونتائج مثبته في الفيديو في الوصف استمع إلى الفيديو في الوصف الفيديوهات عن عشبة القبار لعلاج ديسك الرقبة ديسك الظهر المفاصل الركب موجودة عندي على القناة اعمل اشتراك للقناة واحضر الفيديوهات إن شاء الله أنك رح تجد الفائدة الكثيرة من هذه الوصفات ختاما شكرا لكم لا نريد ان نطير عليكم لا تنسوا الاشتراك في القناه الاعجاب بالفيديو اذا اعجبك اعطي هاي الوصفه لحبايبك احتفظ فيها في مرتبان خليه عندك بالدار تستخدمه لاي شيء شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته